السلام علیکم ناظرین کرام آج ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سندھ ہاؤزنگ اتھارٹی آرڈیننس انیس سو بیاسی میں تین مرتبہ امینڈمنٹ ہو چکے ہیں شاید بہت سارے سوسائٹیز کے انتظامیہ کو اس بات کا پتہ نہ ہو تو میں نے سوچا ہے کہ اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا تر کی ہی گئی ہیں اور اس سے آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو جو اصلی متن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں چودہ اے چودہ اے اتھارٹی سوسائٹی کے معاملات کی جانچ کی چارج اور کنٹرول سنبھالنے کے چھ مہینے کے اندر سوسائٹی میں خالی عہدوں میں انتخابات کرا سکتی ہے اور سوسائٹی کے چارج اور کنٹرول جانچ سے پیشتر عہدے رکھنے والوں کے حوالے کر سکتی ہے ایک بات یہاں پہ جو رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سوس ہاؤزنگ اتھارٹی کے پاس ایک سوسائٹی کا کیس چلا جاتا ہے کہ صاحب نے فراڈ کیا جو بھی کیا اس نے اس کے اوپر آپ کو ایکشن لینا ہے تو اس کا پہلے جو ہے ایکشن لینے سے پہلے اتھارٹی کا یہ کام ہے کہ وہ سوسائٹی والوں کو بلائے اور ان سے بات کریں اور ان کو بتائے کہ یہ آپ کے خلاف یہ ہمیں آئی ہے درخواست شکایت آئی ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ क्या जवाब देंगे कुछ सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है वो इसको पढ़ेगी और उसके बाद में अपने जवाब जो है वो उनके सामने रखेंगी और अगर अथॉरिटी जो है ये समझती है कि जे साहब इसने जो जवाब दिए हैं वो सही हैं जो दरख्वास्त है वो गलत है तो वो उसको उसका चार्ज सोसाइटी का نہیں سنبھالے گی اور اس انتظامیہ کو برخاست نہیں کرے گی اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر چارج لینے کے بعد میں بھی عہدے خالی ہو گئے لیکن پھر اس کے بعد تحقیقات ہونے کے بعد میں معلوم ہوا کہ جی صاحب یہ جو ہے صحیح ہے سوسائٹی اور اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ غلط ہے تو وہ اس کا چار سنبھالنے کے باوجود بھی وہ سوسائٹی کو اس کے حوالے کر سکتی ہیں تیسری بات بشرطے کہ اگر چھ کے تحت حکومت مطمئن ہو تو سوسائٹی کے اوپر اس دفعہ کے تحت لگنے لگائے گئے الزام درست نہیں ہے تو وہ چارج سے پیش کر سوسائٹی کے انتظامی عہدے رکھنے والوں کو واپس کر سکتی ہیں یہ اس میں تین باتیں کہی ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ذہلی دفعہ ایک کے تحت مدت میں اضافہ کر سکتی ہے یعنی چھ مہینے کی مدت مقرر کے چارج لینے کے بعد چھ مہینے کے اندر چاہیے کہ وہ سوسائٹی کے انتخابات کرا دیں یا اس میں توسیع کر کے ایک سال تک وہ رکھتے ایک سال کے اندر اس کو کرانا ضروری ہے لیکن اس میں جو ہے پھر انہوں نے امینمنٹ کر دیا ہے انیس سو پچاسی میں تو اب ہم اس سے آگے کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں انیس سو پچاسی کے جو جو اتھارٹی کا انیس سو ہے جب امنڈمنٹ ہونے کے بعد میں اس اتھارٹی کو अथॉरी आर्डीनेंस उन्नीस सौ कहा गया है वही है लेकिन जहां अमेंट होती है जिस साल होती है वो उसको उसमें शामिल कर देते हैं लिहाजा 1950 सौ पचासी में जो तरमीम की गई है वो यह है कि कोप्रेटिव हाउसिंग अथॉरटी आर्डेंन्स 1982 में जिसको इसके बाद भी मस्कुरा ऑर्डेंन्स कहा जाएगा इसके दफा चौदह में ذلی دفعہ ایک میں الفاظ چھ ماہ کے لینے کے الفاظ ایک سال متبادل ہوں گے ذلی دفعہ دو میں الفاظ ایک سال کی جگہ دو سال متبادل ہوں گے جو پہلے تو چھ مہینے اور ایک سال تھا اب ترمیم کر کے انہوں نے کہا کہ ایک سال اور دو سال تک کے سوسائٹی اتھارٹی جو ہے انتخابات کرا سکتی ہے یہ اس کے اندر امیمنٹ کی گئی لیکن اس کے اندر ایک چودہ ایک کا بھی اضافہ کیا گیا انتخابات کے لیے اہلیت حکومت کی اجازت کے علاوہ کوئی بھی شخص جو دفعہ چھ کے تحت سوسائٹی کیونکہ تحویل میں لینے سے پہلے عہدہ رکھتا تھا وہ دفعہ چودہ کی ذیلی دفعہ ایک کے تحت انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے جس وقت چار سوال اتھارٹی سوسائٹی کا اس سے پہلے جو انتظامیہ تھی وہ جو ہے جب انتخابات ہوں گے میں وہ اس میں سالے میں نہیں لے سکتی اس کو نااہر قرار دیا جائے گا تو یہاں تک کہ تو یہ بات آپ کے پہلے اس میں یہی صرف خاص بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب جہاں چھ مہینے میں انتخابات کرانا ہو تو وہاں ایک سال کا اضافہ اور جہاں زیادہ سے زیادہ اس میں اضافہ وقت میں تو دو سال ایک سال کے بجائے دو سال کر دیا گیا یہ اس میں کہا گیا اور تیسری بات جو آپ کو یہ ہے کہ چارج لینے کے پہلے اتھارٹی کو جو انتظامیہ تھی وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی یہ اس میں کہا گیا ہے اب اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو انیس سو اٹھاسی میں جو تنام کی گئی اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا آپ میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھ کچھ اس میں بتانے میں غلطی ہو گئی ہوں تو آپ اس کو تصدیق کر دیجیے اور میرے ویڈیو کو اسکرائب کیجیے اور تاکہ آپ جب تک کہ کوئی سوال اگر کوئی ہو آپ کریں تو میں اس کا ان شاء کوشش کروں گا کہ جواب دوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وہ برکاتہ